Dobrý den. V dnešní době, kdy rostou ceny potravin a i všeho ostatního, stále více lidí přemýšlí o soběstačnosti. Dneska stojím na pozemku u domu, kde svoji soběstačnost dokážete posunout na další úroveň. Jmenuji se Ládě a zvu vás na prohlídku rodinného domu s pozemkem 5000 m2 v obci Třebívlice. Jak vidíte, na domě je ještě hodně práce ale pozitivní je, že ty největší opravy jsou již hotovy. Pojďme ale od začátku. Dům byl postaven roku 1909 z kamene a cihel a nyní prochází kompletní rekonstrukcí. Má 230 m čtverečních obytné plochy na dvou podlažích. Je připojen na vodovod, kanalizaci a k elektrické síti. O vytápění se bude starat krep spolu s elektrickým podlahovým topením. Na domě je nová střecha, včetně krovů, rozvody vody a elektřiny, nová okna, izolace pod domem a zateplené stropy. Dokumentaci k probíhající rekonstrukci máme k dispozici k vašemu náhledu. Dokončena je koupelna a tři pokoje. Potřeba dodělat je tento obývací pokoj s kuchyní a celé podkroví. To už bude na nové majiteli. Zahradu domu tvoří celkem 4718 metrů čtverečních. Dosud byla využita zejména pro chov koní. Díky tomu je zde stáj se šesti boxy, výběhy, sedlovna a další příslušenství, které milovníci koní ocení. Zahradu však lze využít i jinak. Například k pěstování vlastní zeleniny a ovoce, zbudování skleníků, chování hospodářských zvířat nebo jen jako prostou zahradu pro potěšení, sport a relaxaci. Opci je obchod, restaurace, kavárna, škola i školka, koupaliště i dětské hřiště. Za většími nákupy a zábavou můžete vyrazit do nedalekých litoměřic nebo do Ústí nad Labem. Jestli chcete být co nejméně závislí na vnějších zdrojích a žít sobistačným způsobem života, bude tato nemovitost pro vás zajímavá. Rád vás tady provedu na prohlídce, kterou si spolu domluvíme. Jmenuji se Ládě a těším se na viděnou.